Mä en itse sano, että mä oon niin MS-potilas, vaan mä enemmänkin ajattelen silleen, että MS-tauti on yksi mun niin kuin ominaisuus muiden ominaisuuksien joukossa. Ei sen isompi asia kuin muutkaan asiat mun elämässä. Että jos mun tekee mieli tehdä jotain, niin sit mä teen. Vajaa yhdeksän vuotta sitten keväällä sain ensimmäistä kertaa niin MS-tauti epäilyn. Ensimmäinen tunne oli epäusko. Heti tuli mieleen, että no nyt, nyt mä jään pyörätuoliin ja sokeudun ja joudun sänkypotilaaksi lopun iäkseni. Kun oireet alkoi helpottaa, niin kyllä se oli ihan älyttömän iso ilo sit siinä vaiheessa, kun tajusin, että pystyn taas tekemään ihan normaalisti asioita. Tuli vajaa kolme vuotta, ja sitten palas samat oireet takaisin, ja sain sitten ms Mä hyväksyin jo sen niin kuin ensimmäisen pahenemisvaiheen jälkeen, että mulla on tauti hyvin todennäköisesti. mutta ne oireet oli kyllä aika rajut silloin tokalla kerralla. Mikään esine ei esimerkiksi pysynyt kädessä, ja se vähän otti siinä koville, ja mietin, että jääköhän tää nyt tällaiseksi. Mutta kun se pahenemisvaihe alkoi menee ohi, niin elämä palasi aika hyvin takas uomilleen. Silloin sairauden alkuaikoina oli kyllä semmoisia tulevaisuuden pelkoja. Mutta kyllä tässä on nyt mennyt jo niin monta vuotta tämän sairauden kanssa, että en mä enää jaksa niin kun hirveästi pelätä sitä tulevaisuutta. Toisen pahennemisvaiheen aikana menin esimerkiksi naimisiin ja ostin mun ensiasunnon. Et siinä oli kaikenlaista muutakin isompaa ja positiivisempaa samaan aikaan. Kyllä se oli niin, kuin niin voimakas tarve mulle itelle, että päästä niin kuin keskustelemaan niistä asioista, että mä en halunnut niin kuin jäädä yksin. Kun mä olin saanut diagnoosin, niin heti sen jälkeen menin sinne vertaistukitoimintaan. Ehdottomasti on tärkeää hyväksyä kaikenlaiset tunteet, että jos niitä ei käsittele, niin kyllä ne tulee vastaan jossain vaiheessa. Mä itse että siitä on ehkä ollut sitten kuitenkin niin kuin enemmän positiivista kuin negatiivista mun elämän kannalta, siitä, että mä oon sairastunut. Kyllä mulla ainakin tosi voimakkaasti on tullut semmoinen elämän ilo elämään mukaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä oon kiitollinen kaikesta, mitä mä pystyn tekemään ja saan tehdä. Kaikista ihmisistä, joita mulla on elämässä. MS-tauti on kaikilla erilainen, mutta oman kokemuksen perusteella niin elämä jatkuu ja elämä saa erilaisia värejä.